كثير من الناس يعانون من ضيق الرزق وكثرة الحاجة ولا يعلمون أنهم قد يتسببون في ضيق رزقهم بسبب أعمالهم السيئة أخبرنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه ومن هذه الذنوب والمعاصي الربا. هذه المعاملة المسمومة والملعونة من أخطر أسباب الفقر وأبشعها وأعظمها عند الله تعالى قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة يمحق الله الربا ويربي الصدقات فقد لعن الله عز وجل آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه والربا تسعة وتسعون بابا أدناها كأتيان الرجل أمه أيزني بأمه والعياذ بالله وقال الإمام الشافعي رحمه الله دخل الحرام على الحلال ليكثره أخذ الحرام على الحلال فبعثره ولم يرخص فيه لأحد لا في حالة الاختيار ولا في حالة الاضطرار قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا ومنها كذلك كثره الحلف بالله عز وجل كذبا فكثره الحلف كذبا سبب في ضيق الرزق فقد قال صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وفيها كاذب يقتطع بها من مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان فكثرة الحلف كذبا هي من صفات المنافقين والعياذ بالله قال الله سبحانه وتعالى ولا تطع كل حلاف مهين ومن هذه الأسباب أيضا ترك الاستغفار فالاستغفار هو أحد أبواب زيادة الرزق قال الله سبحانه وتعالى فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ومن اعظم هذه الافعال التي تتسبب في الفقر والعياذ بالله هي فاحشه الزنا فما ظهر في قوم الزنا والفواحش إلا أحل بأنفسهم عقاب الله عز وجل فالزنا من أكثر الذنوب والفواحش التي تتسبب في محو البركة وضيق الرزق بل تجلب الفقر الشديد فالزنا يورث الفقر ومن الأسباب أيضا نقص المكيال والميزان قال الله سبحانه وتعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون فقد توعد الله سبحانه وتعالى بالويل للمطففين في الميزان والمكيال الذين يغشون الناس والويل هو واد في جهنم يوضع فيه الذين يأكلون الميزان فهذا هو العقاب في الآخرة بينما العقاب في الدنيا أن يحل الله عليهم الفقر ويضيق عليهم الرزق ومن أسباب استجلاب الفقر أيضاً الابتعاد عن الزكاة إن الزكاة ركن أساسي من أركان الإسلام فإن امتنعت عن إخراج الزكاة وتأدية فريضة الله عز وجل فسينزل الله سبحانه وتعالى عليك غضبه ويحل عليك الفقر فمن امتنع عن أداء حق الله سبحانه أحبط الله عز وجل عمله فإذا أخرج كل ولي زكاته ما بات على الأرض فقير أبدا، فاللهم إنا نسألك أن تبعدنا عن كل ذنب يحل علينا غضبك وسخطك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، اللهم إنا نسألك ونستعيذ بك ونستغفرك من كل ذنب يكون سببا في استجلاب الفقر، نسألك أن تزيدنا في أرزاقنا وأن تغفر لنا ذنوبنا،